Un poemari és com el taló d'una sabata, és com un xeque en blanc estès al portador, o com una vella persiana persa, a pesar de tantes coses. És com un terrat, com un sonar abandonat pels gats on queden els poetes. És com una sardina que tan sols dona la llanta, una batalla d'utransa contra tota una paret la lletra de batalla d'un sintagma armat, un clar exemple de l'absència, el pagader d'una cultura sense fons, per a nims d'una nimfa, d'un tristoasi, passadís, paradís per a dubte seda, aquest calaix dels astres.